До повномасштабного вторгнення Петро Чубай працював будівельником в обласному центрі, розповідає його колега Ігор. Він був роботягом, добрий, безвідказний, хороша людина. Петро Чубай на війну пішов добровольцем, каже сусід загиблого Валентин. Він пішов сам. Він, каз, він так сказав, хто, якщо не я? Петро був у нас сусід, це дуже трудолюбива людина, яка ну, працює. Ніколи він ні з ким не скандалив, пішов добровольцем, в нього залишилася дитина. Душа йому в младенстві перебуватиме. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Жив в нашому селі всі, хто знає пам'ятати до доброго, «Щервовий селом, хорошого садівника, який любив любе дерево, міг прищіпнути і ну, давало плоди за Не сховався, не злякався, пішов. Він останнім часом село Куричинці був Дережнянський район. В нашому селі у нього немає нікого, а знаю, що батьки померли ще давно». Загинув воїн 15 грудня під час виконання бойового завдання. Поховали Петра Чубаяна, але її слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.